الله لو سمحت حضرتك احاتي الشيخ محمد اي نعم فضاله حضرتك ايه هو دلوقتي اخويا عايز يتسمي يعني بنته بسمهله إيه نعم هو بسمهله دوت اسم شرعي ولا مش شرعي؟ الاسم ان هو مش شرعي لا اسم جميل بسمهله اسم جميل ولا شيء في ذلك وأسأل الله ان يبارك له فيها وان ينمي نباتا حسنا شكرا